<تصفيق> رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا ترحم <تصفيق> دين امي حسبي الله ونعم الوكيل نعمل فيك <تصفيق> يا كلب يا انتو عارفين ان انتو من دخلتكو عليا قلت العيال دول مصريين جدعان قوي وانت بالذات اسامير ايوه يا برينس اسامير ايوه يا برينس اسامير هو انا ردت عليه ولا لسه ردت ما ترد تاني يا اخي ايوه يا برينس